Къде е Тодор Кирков? Къщичка за птиченца, за прала си някога в живота си. А? Къщичка. Къщичка. Прала си някога в живота си. А? Питам да А? А къщичка за кученци? Да. Кога? Три си нещата. Идете при Александър Томов, той има дарство от човека. Говори, ще, ви, ще ви отговори по всички. Компетентен е във футбола. 100 милиона е похарчил за футбол, отече. Кой го твърди? Да, Тионе Блаконеми. Какво твърдат се сега? Кайстой, кой го твърди, е Оне, ако Кой го твърди, де? -върлят, Какво, върлят, е Какво е станало? Какво е станало на половина? Питахме делегата до кога ще чупе диша трошата. час преди мача почнах. Нали ви ясно, че разликата между нас и те, в София е огромна, по проста причина, че на нас никой не ни подаря парите, от някъде да ни ги дадат и е, те да ги харчим. Ние можем лесно да се отоше, ще го закрием хубава е проблема. Лоич, да лиши във футбол или няма, това не е толкова важно. с висока скорост по околовръстното шосе на София. Този път тя е паднала, докато лети с 100 км в час. Репортаж на Владислава Тришкова. Около 17 часа вчера Емили се качва на тротинетката си и потегна по околовръстното шосе. В този момент вали порой дъжд, а Емили решава да изпревари автомобила пред нея. С 100 км в час падам с тротинетката. Тя върква на дясно, аз върквам налево, което означава, че падам по най-безопасния начин, най-безобитния. Падам по дупе и се хлъзгам поне 50 метра напред и изпреварвам самата кола, която е до мен. И я изпреварвам с тяло. Яна има, има ли ти, ти най-що бе? Ами, още, те? Те, трапам, тя, да. Тук, това, е, Не, чапвам се тя, аз. караш отчапанки тротинетка, е, да не е ли още по-страшно това? Колкото е страшно и с маратонки. Защото аз като паднах нямам никакви контузии по краката. Само една контузийка лека. Има на по съм се ожулила. Видях, че на краката имах някакви ожувания И те ли са от това? Да, това е леко ожулване от вчера. Ръката е добре, значи излагаха ме, казаха, че гумите може да става не какво трябва да ме губят, като аз съм била на кратко от смъртта? Уфално. Не знам за какво трябва да ме губят. За това, че си карала на неразрешено място. Е, не на неразрешено място, а те първо да мислят за живота. А? Емили казва, че сигнал на телефон 112 за вчерашния инцидент не е подаван. Дали все пак това ще стане повод за поредната глоба, те първо ще разберем. А това а, като а, част от провокацията ли е просто така си ходиш? Не е замислено, не е замислено. Моля? Не е замислено, не е. ти така ли си ходиш, по причина? Така с... А... Не, не, не, Долго не с грех? това са некви антоси. Аз обичам много антоси. Аз хода така на това и... Не, аз за това говоря, за... Това... Вред. Моля? Вредницата. Да, дали това е част от всеки ден ли така или... И аз няма как да ги махна и То, да ги Естествено. Да, Тоест, това е натурално. Да. На какво се дължи? На майка и баща Да, ясно. Така е във вашия род, е така. Ами, при баща ми знам как е. При майка ми е добре. Да, а всъщност, чека да, малко, че ще явно с микрофона ти. Да, така по А всъщност ти в а, това помага ли ти в личен план? Бе, винаги съм искал да питам една. Ти си малко момиче, това тъл... повечето си стара. Пък при тебе не е нужно да ставаш. Значи ти помага в личен план? Как става, я го виждам? Значи са спестили пари. Вър... Не, аз не говоря за спестяването в тези отношения. Мъжете, ка... ти всъщност имаш си кандидат. Аз не питам какви неща, защото не питам, не питам сега. Вот по Да работя. Бълзе, добро, бълзе. Кариерата ми в момента ми е на първо милоство. Каква кариера? Аз никога не съм да се мечта, да имаме това доди. Да аз да самотна? Ще ти, ти, ти, ти, ти, ти... ти е приятно ли? Таково, а, също, чакай да. сега. Тебе е окей или те не съм опет? Дали си съм okay. Не съм, аз винаги се чувстваме да пред себе си. Okay. Okay. Еми и аз така? Да, ти си могла да те първо спорства. Ти си жена, ще искаш да раздърш. Ти в момент нататък, ще искаш да има никакви други такива неща. Какво ще си измереш? Той ще гледа като не си известна с големи цити. Това е жестоко, но Това му е най-големия кеф на него. Ами аз не мисля, че сега се ме обрадуват. Това ме гледам това Какво се имаме? Не мисляш? какво става, е... В момента приятеля не е важно. Да, да? Защото не искам се ми. се занимава? Моля. Той иска. С мен се занимава. За какво се занимава? С мен? Как с теб? Нашата програма Визия за структурната трансформация на държавата, обществото и човек. Наша мисия като българи е да бъдем духовни водачи на хората от 50 континента, да гарантираме справедлив мировен за основа на етичните и принципи на рисковата и култура. Духовното преди материалното, общото преди частното и справедливостта като единствено основание за закона. Необходимите и целесообразни действия за това са. Сектор финанси, създаване и забавно обявяване на български електронен, дигитален, безналичен лев, обезпечен с злата и всички активи на българската народна банка. Еквивалент един български лев. Наличният лев. Емисия. Паричните единици, използващи златен стандарт, имат постоянен обменен курс една спрямо друга. срещане на единна такса от 3% върху всички плащани в транзакции, която въз основа официалната статистика за стоеността на годишните парични потоци този в България е 3,2 трилиона лева. И това е напълно достатъчно държавният бюджет да се отруи. Пълна кредитна амнистия за всички физически и юридически лица и за наляването на рекламираните дължения. Лева. Този човек вече е осъждан за клевета. Доказан лъжец, Омръзна ми да го слушам всичките му лъжи за посредници, за комисионни. за, всякъв, за всякакви клевети, които той непрекъснато говори навсякъде. Така че време е да спреме тези стари ластци с техните му тръски. с техните му похвати и а, това, което искам да кажа ясно е, че делото е за половин милион ще ходим ще ходим до края на това дело за да бъде осъден. другото, което искам да кажа, е, че понеже днес темата е неговия арест неговия арест е само първата стъпка значи много хороят са разочаровни дожди ще повършиме след 2 октомври. Вие Не, не, не, не! Вие как ми удари лъгите! Да, делото, което казвате днес, ще се завели за превета. Става дума за това, което те изнеска изнес, като информация днес Така, това, което исках да кажа... Е, близо! Това, което искате да... Това, което може да... може да се в момента на консилито Да. Можете ли да запишем отново? Защото беше Да, сега, жалбата е за клевета, за това, че Борисов каза, че сме взели средства от посредници. И че сме взели някакви комисионни. Този тип лъжи, Бакуа което так и тук с ме Това, което видяхме, е, че докато не си оправим да, правосъдието, да няма да можем да, да, да си добършим равазната, но нашата идея е след този отстава и да направим точно това. Благодаря. Решението нас надави господин Кажете, Добър ден, шеф Анапи, ли? Що ми правите тези номерца? А? Що ми правите номера? Нали знаеш колко бързо ще се разправя с вас? Как мога да ми изкарвате хората на улицата за някаква абсолютна глупост? Как ще плащат от нови изкър от банки или от съседните места ви На изборите за София те гласуват за Кметна защо ви го правите? Не, питам. Е, репетирате дали ще ви оправя още днеска или какво. ме дали много бързо ще го направя или до Това ли искате да, да ви кажа? Във всеки център на населеното место, около София, отиваш лично деска, заставаш на площана и като едно време те аглашат дайте. няма да има винетки. Викаш по три пъти, обикаляш и запремираш тогава. Ясно? И още един път, ако ми направите така да се задъхам преди ми съвет. Ще бъде много критично за вас. Много първо критично. Някой друг да е направил нещо такова, глупаво. Благодаря на медиите. Днеска се надявам да се подпишете. Виждам, че норка, ма Час! най а? Какви сте работи тук бе? Спокойно мен. Ситуацията е под контрол. Това е ефектната част на шоуто. Вие сте? Кой ви надръжият пари долгъм тук в потолка? Омен ли каза мен? Това е Fire Design. Airboat. Skydiving. Знаете ли как мы катаем по Всичко топ. Пре. защото искусството мен не се пести. Бонч, да проверим потело пожарна система. Your majesty. Ladies and gentlemen. it's a huge honor for me. to Welcome you. И пуснаха дори е, да погледна тебя. Е. Срамува се от нас. Само да им мъчим балтата, ставаме. Мадам Зеленска! Нарфламбе, Гордон Блон. Всичко това да е нужно. Затова да с приговори завиждам само отвратителност, келости и нечовешки отношения. На здраве. Какво пиеш, Мезанчи? Хочеш да умре? Някой живот няма да е добре и цялото чувате. Тук може да си отглеждаме риби. Полицаите ни пущат оттатък. Не може и такава Дай да мина оттам. Гледай какъв път това е. плащаме, не плащаме на магарят кура. Гледай какво става тук. Гледай. Тук може да пуснат да гледат. Таранки може да пуснат. Бяла риба може да пуснат тук да се гледа. Виж какво става. Виж езовир. Приеме му майката. Даже удари отдолу и себе, майка, не гребей дълго сега. да еба, мама, видева и кучето си, видева. Искам да видите, това е сведеграф, петница сега. Да даже удари отдолу. Даже удари отдолу, да еба, ваша майка да ебава. Майка видева, що ли си ебите да умрете ви? Мамичката видева ве! Мамечка, да Гледайте за какво става въпрос. Тари отдолу си е бало майката и там, където слиза и там удари. На тях им гледай абито, гледай броя на Бога, сега На тях им я нахуя. Те ева, те е покулцинева, мръсни кучета. Що ли вземете да умрете? А? Що ли вземе Господа да си примеребе? Погляни, какие фендецы? Как же минал Масут тут? Погляни. Болгария, Европа, да ви майка е майката, да ви еба, аз на вас. Гелай, Костал, гелай. Два митни целия. Митни целия два. Кажет тебе,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 Вашата майка и педараски ви маските ви дева долни Бати, как нива е Как што ли вземете да умрете да виеба майката? Што ли вземете да умрете да пукнете надолу? Поклуците ви дева в долни Оле, майко, каква е далугата тук? Уния път при селото са се минава Луище, ау да се напука асфалта На майка ми путката се напука и на вас На, на нас кода ли се напука тук, тога Гледай, пак закачи отново Пак закачи, гледай, ни ще да даже Мамичката ви, не е аз на вас По не ева.